الحمد لله جتنا عذب الاخبار في رجعت الغالي علينا ومجيئه مبروك فقط وحصريه سلطان مبروك على تخرجت من دورتها العسكريه السب شردت بقدومك الاهل والده والبيت نور في فيك وهافوك يا سلطان اهل انتك اهل المليار وملاحظ بركل فوقها شد العذيب يا طيب الجد والعم والخام مبروك يا راعي العلوم الوفيه هلت علينا جيتك مثل الامطار تسقي مع عطش القلوب الضميه يا مرحبا شب الجمر واشعل النار شب الطيوب الكادية والنديه هل الفرح في دارك والكل يغنيك القصايد والاشعار في رجعتك واليوم فرحة هنية يا نسل منهم مزبنا بف والجار راعي المواقف والسطر والحمية وخوالك أهل الطيب وافينا الاشغال أهل الفخر والطيب والمكدرية وإخوانك العز والكريمين لحرار أخوانك ورديه وردك زاهيه مثل القمر الله عطاها اليوم اكبر عطيه اليوم عيد وفرحه اليوم مدراه في رجعه الغالي علينا ومجي فقط ضو يا وعن سلطان مبروك بكل ليالي و على الشوارع فرح العسكريه فرحه منيه جديد الزفات والشيلات شيلات الفرح قصيتي